اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ طرف نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر تعدر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم روم بڑے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں